سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتووفاننده در یوتیوب تماشا می امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین ما معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبیید و همونطور که میدونید همه ویدیوی ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی شما از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به اککش کریپتوکارنسی مطلع خواهید شد. اگه تا الان کانال ما رو دنبال نکردین پیشنهاد میکنم همین الان سابسکرایب شین با زدن روی این لوگو و فشاره دادن اون زنگوله از آخرین اخبار و اطلاعی که براتون به اشتراک می‌ذاریم زودتر از بقیه مطلع بشین توی این ویدیو قصد داریم در خصوص فورک و انواع اون با هم صحبت کنیم این وایزر بارها و بارها شما توی مفهوم کریپتوکارنسی شنیدین و باهاش مواجه شدیم و حتی شاید بعضن از توکن ها و کوین مربوط به همین فورکو و منشعب شده از اون استفاده کردیم بریم ببینیم که داستان چیه و نکته مهمی که میخوایم بهش اشاره کنیم برای اونهایی که میخوان توی این حوزه گری کنن آیا قبل از فورک بریم بخریم یا بعد از فورک چه ریسکایی هر کدومش داره ضمناً در نظر داشته باشین که این فورک یه چیز تو مایایی مثلا اون سام ای که ما توی بورس تهران باش سر داشتیم یه چیز تو اون مایاز. ولی تفاوت قابل توجهی دارند دارن اما میخواستم بگم که این فصل مشترک بین دوتا شما وجود داره اگه به موضوع هستید با هم ادامه بدیم تاریخچه این فورک برمیگرده به اینکه یه موقعی بین این دولوپرهای مربوط به این های اصلی مثل مثلا اتریوم و بیت کوین یه اختلاف نظری افتاد یه مشکلی تو شبکه پیدا شد مثل یه داستان سرقتی که حالا جلوتر با هم بهش می‌پردازیم اینا باعث شد که انگیزه رو برای اون دوزلپرای ایجاد بکنه و سرمایه گذاره که بیان مسیرشون رو از اون قبلی ها جدا کنن یا یه ورژن بزنن اون مشکلات ریز و درشتی که توی شبکه قبلی بوده رو حل بکنن و بتونن سیستم رو ارتقا بدن خب اولین فورکی که تو بیت اتفاق میفته بیت کوین مربوط به سال 2015 و سال و بعد از اون هم روی اون جریان مربوط به اتریوم هست که میان اصلا کللا مسیر رو از هم جدا میکنن این فورک به معنای انشابه حالا شما این نمادش هم یه چنگاله توی اینترنت هم بزنید به مراتب می‌بینید که مثلا حالا یک چنگال با آرم بیت کوین اتریوم درست کردن اما حکایت از این انشعاب و جدا شدن مسیر گذشته و آینده داره خیلی جالبه به خاطر اینکه داره این مفهوم رو منتقل میکنه که این بازار پویاه با محیط اطرافش ارتباط برقرار میکنه بر اساس نیازمندی‌های های اون خودش رو میاد آپدیت میکنه و حتی اگر به مشکلی هم خورده، نمیاد قایمش بکنه میاد الان میکنه آره این سیستم قبلی این ایراد داشته این باگو داشته میخوایم اصلا عوضش بکنیم بریم سراغ یه سیستم جدیدی و خیلی شفاف یکی از مزایای بلاک چین که حالا معادل فارسیش میشه همون زنجیره بلوک این شفافیتشه ترانسپرنسی بودن این سیستم این جذابیت باعث شده که حتی میبینید دولت‌ها هم به سمت استفاده از بلاک چین مثلا در حمل و نقل ثبت اسناد و املاک ثبت مدارک تحصیلی اصلا یک دنیای بزرگی این قصه داره و اینکه حتی در همین کشورهای دوست و همسایه خودمون هم می‌بینیم که به این مسئله پرداختن حتی تو حوزه بهداشت چقدر ازش استفاده شده امیدوارم که به شما با این لایک ها و شیر کردن این ویدیو در سایر های اجتماعی این انرژی رو در ما ایجاد بکنید که بتونیم بریم سراغ این جور مفاهیم و کاربورد‌های بلاکچین رو به غیر از انتقال ارزش و پول توی حوزه های عملیاتی این تیپی هم با هم یه بار مرور کنیم. ارزش افسوده زیادی ایجاد خواهد کرد. خب توی این ویدیو در ادامه میخوام در مورد این که اصلا فورک چیه، انواعش چیه، بلی چی اصلا فورک انجام میشه و یه نیم نگاهی هم به فورک‌های بیت کوین داشته باشیم و این کلاهبرداران فورکی که مترسده اینن که از هر فرصتی استفاده کنن سر مخاطبین خودشون رو سرمی گذاره رو کلاه بذارن در خصوص این حوزه کرپتوکارنسی ما یه ویدیویی تهیه کردیم در مورد اصطلاحات پرکاربورد بعضا توی ویدیوهای مختلف شما شاید ببینید که من درم از همین اصطلاح استفاده میکنم و یادم میری که اصلا معادل فارسیشو رو بگم پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو حتما ببینید ویدیو آموزنده ای نه تنها صحبت های بنده بلکه شما قطعاً اگر بخوایم به عنوان آدم حرفه ای تو این بازار فعال باشین جستجوی اینترنتی انجام بدیم به مثلا فارسی یا انگلیسی مطمئن باشید که اون اصطلاحات خیلی به دردتون میخوره این بالا براتون کارت میکنم حتما ازش استفاده کنید خب بریم جلو انوای فورک ما دو تا دستبندی بزرگ فورکس داریم یکی سافت فورک یکی هارد فورک البته دستبندیهای دیگه هم وجود داره می‌دونید اینا ادبیات موضوع هست و میتونن های مختلفی انجام بدن اما چیزی که خیلی متداول هست همین دو مورد دو تا دیگه هم که حالا ما بهش نمیپردازیم که شما خیلی هم خاص مطرح شده یکی کد بیس فورک و یکم بلاکچین فورک که کلی مطلبم تو اینترنت میتونید در موردش ببینی در خصوص سافت فورک یه Backward Compatibility وجود داره یعنی اینکه با اون نسخه قبلیش یه ارتباطی هست و احتیاج نیست که تمام وقتی که این فورک انجام میشه تمام نوت ها بخوان اپدیت بکنن فقط ماینر اون باید با, با ماین کردن جدید این کار رو انجام بدن و اصلا این فرکی دقیقا ذاتش چیه ببینید خب همونطور که میدونید این کوین و توکن ها و آلت کوین ها یه سورس کدی دارن و این سورس کد اوپن سورسه یعنی در اختیار همه قرار گرفته اگر شما علاقه‌مندین به این ها دسترسی پیدا کنید ما یه ویدیوی تهیه کردیم در این خصوص مربوط به سایت کوین مارکت کپ من این بالا کار داشتم می‌کنم که برید ازش استفاده کنید اون سایت یه سایت مرجع که قشن به شما همه و بم یه کوین توکن رو بهتون میگه و حتی فایل های مربوطترن در اختیار تون قرار میده یه سری برنامه‌نویس میاد نگاه میکنه میگن که خب این ساختار این کارو انجام میده و این کاری که فانکشنالیتی که دارن انجام میشه یه سری محدودیت ها داره مثل سرعت انتقال نمیدم سرعت تشکیل بلوک تقسیم بندی اون و و از این تیپ کارها میخوان بیان توش یه تغییری بدن این تغییر رو با یه تغییر ساده نرم افزاری که انجام بدن میگن سافت یعنی همه اون قوانین قبلی هست یه سری چیزاش تغییر میدیم که اثر سربخش کارایی شبکه رو بالاتر ببریم و یه Backward Compatibility بین این وجود داره اما در خصوص هارد این داستان وجود نداره یه موضوع هم اینه که خب این SoftForkه یه جای باید مورد وسوق همه اون اعضا قرار بگیره یعنی این تغییره یه ی خود دموکراسی رو با هم تمرین کردن تو این ها اینی که کسی بیاد مثلا یکی بیاد بگه که من اینو قبول ندارم مثلا این مسئله رو می‌خوام حل کنم با این مدل حل کنم و فلان بهمان نظر خودش رو خود بخواد همه دیکته کنه نیست اصلا چرا چون اصلا ذات کریپتو کارنسی اینه شما یه هیچی رو داری می‌خری هیچ دارایی تنجبلی نیست قابل لمس نیست مثل زمین و ماشین و نمی‌دونم سکه و ارز نیستش که شما بتونین لمسش کنین یه چیزه رو هوا خریدی شما فکر کن الان جلی چشید نگاه کن یه دایره ترسیم کن روی فضای جله صورت فکر کن اون الان سر ده میلیون قیمتش. اسمش هم بیت کوینم شما اینا خریدی یه کد خریدی یه عدد خریدی که هیچ دارایی تنجبلی نیست و ارزش این دارایی چجوری رسیده؟ مثلا به 7000 دلار الان بر که حتی این عدد تا نزدیک 20000 دلار هم سال 2018 رسیده بود این بر اساس توافقی که یعنی اون مقبولیتی که نزد سرمایه گذار داشته به این عدد رسیده و هیچ چیز دیگه یه از این نیست پس اگر شما نتونی مقبولیت اکثر سرمایه گذاران و فعالان اون شبکه رو جلب به خودت بکنی نمیتوانی صافورگ یا هاردورگ یا انجام بدی خیلی تیپ قشنگی داره این کار میگه من میخوام یه تغییری انجام بدم که این تغییره میتونه یه ارتقا توی سطح خدمات و سرویسی که از این کوین و توکن داریم و آلت کوینی که داریم توی مارکت کرپتوکارنسی میگیریم واقع بشه و اینکه این ارزش این رو برای ما ایجاد بکنه بر اساس اون میان جلو نظر و انجام میدن و حمایت اونها باعث میشه که یه سافت فورک یا هارد فورک موفق باشه حال داستان هارد فورک یه جایی که دیگه داستان به یقه گیری رسیده و اینکه اصلا یه زیر و روی باید توی اون آلت کوینه انجام شه نمونهش یا روم کوینه انجام شد نمونه ای که براش میتونیم مصورش بشیم بیت کوین کش BCH همینجا نمادشو میبینید و ETH اتریوم اتریوم سال 2016 به این مشکلی خورد و یک چیز حدود 3.6 میلیون دلار سرقت ازش انجام شد و این علت این سرقته به خاطر یه باگی بود که توی کدش وجود داشت و خب اصلا همه رو به هم ری یعنی یه جایی بود که همیشه میگن به مو میرسه ولی از بین میره دقیقاً همین حکایت اینجا بود خیلی هم گفتم وای ترتیب کریپتو و بلاک چین و نمیدونم بیت کوین اتریوم داده شد به تاریخ بی و فلان و بهمان ولی از دل یه همچین تاریکی یه نور خوبی در اومد و اون هم این بود که به خاطر اینکه منابع مالی که از گذاران رفته بود اومدن یه هارد فورک زدن و همه هم پذیرفتن سریع این کار انجام شد و اون اتر قبلی رو مشکلش که بعدا حل شد شد اتر کلاسیک الان شما توی اکسچنج ها را به اتر کلاسیک میشناسینش و این اتریومی که الان داریم حالا تا 1200 دلار هم رفت یه چیز حدود این جایگزین شد و جالب بدونید که این داستان مربوط به اتر اتریوم و قیمتش توی آیسی آی, آی که انجام شد حدود 3 سنت که در بازه زمانی 42 روزه رسید به 18 دلار از این 3 سنت و خب این مسیر رو طی کرد رسید به 1200 دلار من همیشه میگم اونایی که مثلا تو این آیسی آی شرکت کردن 3 سنت خریدن نه 18 دلار خریدن نه 100 دلار خریدن و رسیدن به 1200 دلار چه جوری تونستن خودشون رو متقاعد کنن که نافروشن تا اون ATH که اون بالا انجام شده. گفتم ATH ای یادآورشم که یه ویدیو در این خصوص ساختیم حتما برید اونم ببینید این بالا کاردش میکنم این در خصوص معامله گری اطلاعات بسیار بسیار خوبی به شما میده و ضمن این مفهوم ICA آی خیلی مفهوم قشنگیه و اینکه خب چقدر میتونه به شما کمک کنه در مسیر سرمایه گذاریتون مفهوم و تکنیک بسیار ارزشمندیه ما یه مجموعه ویدیو در خصوص آیسیو ساختیم که مثلا آیسیو چیه مقایسهش کردیم با آی با ونچر کپیتال با کرات فاندینگ با آی ای او با اس سیو اصلا از این واژه ها الا ماشاءالله انقدر زیاده که اگر مثلا کسی بخواد بره یه تخصص فقط آیسیو بگیره فکر کنم یه چند سال طول میکشه یه مجموعه کاملی که فکر می‌کنم کاملترین مجموعه به زبان فارسی باشه تو یوتیوب اشتراک گذاشتیم حتما برید اونو ببینید این بالا این پلیلیست رو براتون کارز میکنم سر حوصله برید ببینید, ببینید چون این داستان آیسیو حالا حالا باش کار داریم اگر بخواید توی حوزه کریپتو فعال باشید از بحث دور نشیم این انواع فورک پس شد هارد فورک و سافت ورک تو سافت ورک بک ورک وجود داره ولی توی چه هارد این انتگریشن وجود نداره و اینکه کامپتیبیلیتی که با رشته قبلی هست قطع میشه و ihtiyaje که تمام ota خودشون آپدیت بکنن و ماینرها هم به طریق اوله همین کارو بعد انجام بدهند. برای چی اصلا فورک انجام میشه؟ ما فهمیم دو تا نو داره خب چرا فورک؟ برای چی؟ یکی این که یه سری همون ته که توضیح دادم قابلیت های جدیدی میخوان اضافه کنن، سرعت شبکه بره بالاتر، یه مسئله رو تو کسب و کار حلش بکنن و هزاران دلیل دیگه ای که این تیپی میخوان یه قابلیتی رو بهش اینکلود بکنن. یه با قول معروف بین چیزا اه علمای برهان نویسی اختلاف نظری وجود داره در خصوص مثلا این ریسورسی که برای ماینی، ماینینگش اختصاص داده میشه می، میگن که مثلا با یه تغییرات فنی میتونن اینو با قول معروف اثر بخشتر بکنن میان یه فورک انجام میدن چه هارد چه سافت یا این که اصلا همون داستان اتریوم میشه یه باگی وجود داشته یه تعدادی هم فهمیدن ز رنگتر از اینایی که تولید کردن اینو اومدن زدن و رفتن و خب یه زیان بزرگی رو به شبکه وارد کرده و به خاطر جبران اون شب... این زیان میانی همچین کاری رو انجام میده خب این شد دلایل انجام یه فورک میخوام قبل از اینکه بریم سراغ اسلاید بعدی حدس بزنید که بیت کوین تا الان تا این تاریخ یعنی همین اپریل 2020 چه تعدادی فورک روش انجام شده توی این نظرسنجی که سمت راست تصویر می‌بینید، اگر شما این ویدیو رو از یوتیوب دنبال بکنید میتونید توی این نظرسنجی شرکت بکنید برای من این رادیو باتمار بینشون یکی رو انتخاب بکنید و توی اسلاید بعدی ما به این می‌رسیم که چه تعداد فک روی بیت کوین تا الان انجام شده. این هم در نظر داشته باشیم که خود فورک های پتانسیلیه برای این کلاهبردارا. پس وقتی من میخوام توی فورکی شرکت بکنم یه سری چیزا رو باید ببینم و در نظر داشته باشم که مواد سرم کلاه بره خب بریم سراغ اسلاید بعدی انواع فورک هایی که روی بیت کوین انجام شده مطابق همین شکله که من الان اینو میرم سراغ اون سایتش که شما هم ببینید. اما تعدادش 41 فرک بوده و فقط تو دسامبر 2017 یعنی اون سال بزن بزنه آیسوا اون سالی که سال رویایی آی آیسوا بوده یه یعنی تا 19 تا فرک انجام شده این دیتا دیتای موثق بر اساس اطلاعات وبسایت دیتای لایت هست این وبسایت بسیار وبسایت خوبی اطلاعات یعنی واقعا اطلاعات ای در اختیارتون میذاره حالا اینکه فقط یه دونه اینفوگرافیه ولی میتونید اطلاعات بسیار خوبی پیدا کنید امیدوارم که انقدر این لایک ها و اشتراک های شما به ما انگیزه بده که بتونیم پریم سراخ این قابلیت های ویژه این سایت چون میتونه به شما برای معامله گری بسیار کمک بکنه. این تصویر رو با هم خواهیم دید. اما اینکه کلاهبردارم فورکیچ چرا این موقع سرکلشون پیدا میشه. به خاطر اینکه یه تمی وجود داره، همه دنبال اینن که مثلا این مسیر پولدار شدن خیلی خیلی سریع طی بکنه اما این طمعی چجوری توسط این شناسایی میشه خب میدونید که وقتی یه فورکی انجام میشه مثلا رو بیت کوین انجام میشه اگر شما بر اساس هر قاعده هر کدوم از این اکسچنجا و کیف پولا و فلان و بهمان شما مثلا اگر سه تا اتر توش داشته باشی سه تا بیت داشته باشی فورک انجام بشه معادله اون هم به همون کیف پول اضافه میشه اما این وسط اگر دقت کرده باشین یه تعداد زیادی تو حوزه کلاهبرداری بارها بهش پرداختیم این آدم های سوجو میان با وعده های تو خالی میگم من این کیف پولی که الان راه انداختم بیشترش هم میره رو بستر اندروید متاسفانه اگر شما مثلا یه دونه تره توش داشته باشی دو تا تره داشته باشی اگر این فورکی که مثلا بفرازم فورک ترکیه که انجام بشه معادل اونم بهت میدم خب یه دفعه شما می دارایی بیش از دو برابر میتونه رشد بکنه بعضن و خب میری بیت تو یا اتر تو میزنید به اون کیف پوله دریافت میکنه ولی امکان برداشت نمیده بهتون و ضمناً اصلا هیچ فورکی هم به حسابتون واریز نمیشه یه سری هم های جعلی وجود دارن فارق از این کیفه ها که میگن اگر این کار انجام بدید ما مثلا اینو برمیگردیم و متاسفانه انقدر آدم ها ساده این مسئله نگاه میکنن و اطمینان میکنن که تو دام این جور وبسایت ها و کیفه پولا و اینکه حالا فارغ از هر دو دوتا اینا یعنی نه هم کیف پوله درسته هم وبسایته درسته، درسته اصلا فرک خودش کانسپتش مسئله داره جلوتر که گفتم یه اجماع عمومی باید باشه اینو چجوری میتونیم بفهمیم؟ اینی که ریویو بخونی بری تو این فروم مثل ردیت، که بسیار معروفم هست جدیدا هم شنیدم برای پرداخت اون امتیازی به اونایی که مثلا مطالب خیلی کاربردی شیر میکنن امتیاز بده حالا میخوام با اتریوم بهشون پرداخت انجام بده که انگیزه بیشتر ایجاد بکنه توی اون دنبال توی سایت دنبال ریویو باشین در مورد هر کدوم این فورکا بهتون حس میده که آقا این درست خالیبندی میخوان کلاه بذارن سر مردم تشم بگن که آقان از نظر فنی نشدیم وسط کلی هم تر یا هر کدوم از این کوین رو می به به و میرن دقت بکنیم که به این راحتی سرمون کلاه نذارن و این بازاره بازاری که دیگه خیلی مثل خیلی جایی دیگه شما هستا دنبال جایی نمیتونی به شکت کنیدین دنبال کی میخوای بیی رفت اصلا گمنام بود ناشناخته بود کیف پولش هم گفتم دیگه ما یه ویدیویی ساختیم در مورد این کیف پول ثروتمندان، که حالا هم تو حوزه بیت هم تو اتریوم ای یعنی بیت کوین و اتریوم که اگر به این موضوع علاقمند هستیم، هستین پیشنهاد میکنم حتما بید ببینید چون وقتی میریم میبینی که چه عدد بیت کوینی توی این کیف پول ذخیره شده واقعا دیگه چقدر هر کلاهبرداری رو به فکر میندازه که یا هر هکری رو که بیا سراغ همچین کیف پولایی که حالا اینها هم تمهیدات لازمه برای مسئله دیدن خب من برم سراغ اون وبسایت دیتا لایت که فورکای بیت رو با هم ببینیم این سایت دیتالایت هست که توی دیسکریپشن مربوط به همین ویدیو تو آپارات و یوتیوب لینک براتون میذارم که برید ببینید همین سفر رو که بعد هوم هم بزنید که تو صفحه اصلیش میرین. همونطوری که مشاهده میکنی گفته بیت کوین فور مپ اینفوگرافیکس. از سال 2015 قبلتر از 2015 همونطوری که می‌بینید تو تصویر بیت کوین XT اومد و همینطور این داستان ادامه داشت و همینطور اومده پایین بیت کوین فست کلاسیک آن لیمیتد پلنت کش گل رد دایموند بیت کوین همینطور اومده پایین اینا می بینید چقدر روش اومدن اون سورس کود رو گرفت شمای هم که دارین ویدیو رو نگاه میکنی و دستت به کد و میتونی برون کنی من پیشنهاد می که حتما بری این سورس کود بیت کوین و اتریو بگیری یه نگاه بهش بندازی حتی اگر شما بخواید یه توکن هم تولید کنی رو پلت یه توکن الان توکنا رو پلتفرم اتریوم خیلی جواب میده هیچ چیزی بوده 80 درصد توکن های تو بازار رو پلتفرم اتریوم کار شده خب بعد بری اون سورس رو پیدا کنی سورس رو چه میتونی پیدا کنی که باز تایید میکنم ویدیو مربوط به کوین مارکت کپ قسمت اول دوم از توی کانال دنبال کنید اونجا اطلاعات کامل هست خیلی راحت میتونه همه اینا رو ببینید نه تنها اینا بقیه این 5000 تا کوین و توکن و کوین میتونید ازش استفاده کنید همونطوری که لیست شده میایم پایین حدود 41 کی فورک روی بیت کوین انجام شده و این همین اواخر هم بیت کوین ای بی سی و بیت کوین اس وی هم که جز که از کوین های بالا هست میبینید که از خود بیت کوین اصلی منشعب شده تو تاریخچه هر کدوم از اینا میتونید به تفکیک برید، ببینید اصلا چه قابلیتی رو اضافه کرده، چه مسیری رو طی کرده. برای کسی که میخوان یه تری کسب و کار روی فورک پرینس به نظرم ارزشمنده که روی این مسئله وقت بذاره. همونطوری هم که می‌بینید این وسط به این اشاره شده که سال 2017 دسامبر 2017، 19 تا فورک به تنهایی روی بیت کوین انجام شده بوده که حالا به قول معروف هیچ کدومشون مثل که سرانجام خوبی نداشتن خب ما توی این ویدیو در مورد فورک صحبت کردیم گفتیم فورک یعنی این شعب به وجود اومدنش رو دیدیم انواعش رو دیدیم و فهمیدیم که خب کجاها از فورک به عنوان یه راهکاری برای خروج از بنبست استفاده کردن نمونه های بیتکوین و اتریومش رو ما هم دیدیم و به این هم پرداختیم که در دل این فرصت یه تهدید گنده‌ای هم به نام کلاهبرداری خوابیده که میتونه منشأ این بشه که پول تعدادی از سرمایه‌گذارا توی این بازار رو ببره و برای اینکه سرمون کلاه نره یه چندتا تا راهکار هم ارائه کردیم که امیدوارم استفاده کردشین امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین که اگر بردین حتما اینجا برای ما نظرتونو کامنت بکنید توی هم یوتیوب هم تو آپارات لایک بکنید این ویدیو رو برای دوستاتون ارسال کنید تا اونها هم نسبت به این موضوع آگاه بشن با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و لینکدین و سایر شبکه‌هایی که خودتون دارین ما رو حمایت میکنید و این حمایت شما کمک میکنه که ما بتونیم مشتاقانه مسیر رو با هم جلو بریم دو تا ویدیو مرتبط با این مفهوم و من اینجا براتون قرار میدم اگر به موضوع کریپتوکارنسی علاقمنتر شدید و براتون جذاب که اطلاعات بیشتری رو به دست بیارید پیشنهاد میکنم که روی این لوگو کلیک بکنید اون دکمه زنگولر هم فشار بدید تا سابسکرایبر کانال ما در یوتیوب بشید و از آخرین اخبار و اطلاعات به لحظه ای که ما اینا رو اشتراک میذاریم مطلع بشید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید امیدوارم که ایام به کام باشه و همه ما این مسیر کرونا رو به راحتی رد بکنیم و بالاخره لبخن رو لبه همه قرار بگیره از اینکه تا اینجا ما رو دنبال کردید ممنون هستم موافق و اومایت باشید خدا نگهدار.